Laitteiden käyttöosaamisalueen tehtävät käsittelevät tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja niiden käyttöä. Tavoitteena on oppia vertailemaan eri laitteiden ominaisuuksia ja valitsemaan sopiva laite eri käyttötarkoituksiin. Tehtävät käsittelevät myös liitäntöjä ja verkkoon liittymistä. Tutustut lisäksi tietotekniikan käyttömahdollisuuksiin työssä, opinnoissa ja vapaa-ajalla.